Drage ljubiteljice i ljubitelji životinja, dobrodošli u Novu godinu. Nadam se da ste svi imali jako dobru protiv u godinu, a da će vam sljedeća biti još bolja. Neko ja i Cezar želimo tebi, tvoje obitelji i tvojim kućnim ljubimcima sretne Bogedane i sretnu Novu godinu. Nadam se da ćete ove Bogedane provesti u zone koje najviše volite u sreći i bogostanju. Također se nadam da ćete u vašim misima naći ljubavi za one naše najvjernije pritelje, odnosno kućne ljubimce. Mnogi su napušteni, nemaju dom te žive u strahu od petarda i vatrometa. Molim vas se ako ste ljubitelji životinja nemojte kupovati petarde i rakete, praće kupiti neku posebnu posjeticu za psa ili mačku, te nahranite one koji nemaju dom, pa makra ptičice vani koji zbog vadnoće teže pronalaze hranu. Također želim bih se zahvaliti svim pretplatnicima kanala Kućni ljubimci TV, a svi vi koji gledate ovaj video, a niste se pretplatili vas da se pretplatite i da krenete sa mnom i Cezarom na nevjerojatno putovanje u svijet ljubitelja životinja koji žele učiniti svoje kućne ljubimce zdravima i sretnijima, jer to je cilj ovog kanala. Drage ljubiteljice i ljubitelji životinja, sve vas u novi godini očekuje mnošto zabavnih, korisnih i zanimljivih videa koji će vam se zasigurno svidjeti. Pozivam vas sve da ostanite i dalje sa mnom i s Cezarom, također komentirajte, lajkajte i dijelite objave kako mi je nas bilo još više u budućnosti. Ja i Cezar želimo vam svima diljen svijeta sretne boljne i sretnu novu godinu. I zapamtite, sačuvajmo naše kuće ljubimce zdravima i veselima. Lijep pozdrav!